Ви знаєте, що ми не жалілися і не збирали прес-конференції з приводу погроз, нападок на наших членів, на депутатів від «Свободи», на активістів. Але та подія, яка трапилася позавчора, спонукає нас провести цю прес-конференцію. Отже, позавчора від імені влади на переговори з «Свободою» в центрі міста з керівництвом «Свободи» приїхали представники одного з бандитських злочинних угрупувань. І ведучі переговори, нібито від імені влади, вони заявили, якщо «Свобода» не припинить активність і виступати проти президентства, то вони сказали буквально, що фізично винищать родину Олена, Олега Тягнебока інших заступників голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Це було сказано при особистій зустрічі, бо до цього часу ми мали якісь телефонні дзвінки, тітушки під будинками, спалене майно. А цього часу кримінал відкрито, в центрі міста, на очній зустрічі попередив керівництво УК «Свобода» про фізичне знищення, ліквідацію родин, якщо ми не припинимо своєї активності. З цього приводу хотів би зазначити наступне. Ми вже поінформували наших міжнародних колег про цю ситуацію. Вчора на зустрічі з Кетрін Ештон і Яном Томбінським. Ми підготували звернення до Служби безпеки України. І зараз група народних депутатів України це звернення понесе. В тому числі і щодо ситуації, яка склалася в Криму, хочу заявити, що ми не збираємося припиняти своїх дій і участі в Революції Гідності, це перше. Ми не будемо вивозити свої родини за кордон, це друге, і ми будемо давати адекватну відповідь на будь-які такі бандитські випадки. Громадянин, кожен громадянин має право захищати своє життя, життя своєї родини, і ми це будемо робити. Але те, що влада від свого імені посилає кримінальних авторитетів і бандитів на так звані переговори, оце свідчить про справжній намір влади діяти в нашій країні. Дякую, якщо є якісь запитання готові відповісти.